Вітаю всіх, ви слухаєте Українське радіо, в студії працюю я, Ірина Славінська. І не зайва згадати про те, що щороку 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Ця пам'ятна дата з'явилася в Україні 2017 року, її встановила Верховна Рада України. І це добра нагода поговорити про відвагу та героїзм наших захисників і захисниць. І, до речі, теж такий цікавий факт, ця дата, 14 березня, не з'явилася випадково цього дня, 2014 року. Перша півтисяча, так би мовити, добровольців і доброволець зібралися у Нових Петрівцях. Це тренувальна база, куди прийшли учасники учасниці самооборони Майдану, і саме так сформувався перший добровольчий батальйон, який згодом вирушив на схід України. І коли минулого року, 24 лютого, розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зайве нагадувати про те, на що були схожі подвір'я українських військоматів, які були черги тих людей, які охоче ставали до лав захисників і захисниць України. Тому ми сьогодні поговоримо про українських добровольців і доброволець, про тих, хто першими свого часу стали на перію із ворогом. І в нашій студії один із наших захисників, це Роман Конун із позивним «Варвар», лейтенант батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж», заступник командира мінометної батареї. Ми вже за кадром ми з Романом почали розмову, з'ясували, що десь близько місяця тому повернулися з Бахмута і наразі разом із побратимами на злагодженні, тобто триває до оснащення, до комплектування і вишкіл особового складу. Тож можемо починати розмову. До речі, вважаєте, що 13 та березня своїм, знаю, професійним святом, якщо так можна сказати. Для початку доброго дня, <кій> глядачі, слухачі, з Днем добровольців, всіх, вас, нас, всіх нас разом. Звісно, це наразі свято для нас величезне, воно і буде святом є і буде, і залишається. Це свято з сумним присмаком. <кій> Так, це насамперед День пам'яті. Тут важливо про це сказати, що 14 березня насамперед йдеться про вшанування пам'яті. З одного боку, вшанування чину тих, хто тепер продовжує боротьбу, з іншого боку тих, хто були а, на полі бою, але тепер залишаються в нашій пам'яті. І на цю тему ми, напевно, можемо поговорити загалом про те, як пам'ятати. Знаю, що ви були одним із ініціаторів створення ось цього пам'ятника добровольцю. Це перший пам'ятник добровольцю, який з'явився в Києві на Лівому березі, на Троєщині а, і... Напевно, можна продовжити, зокрема, і цією сюжетною лінією? Так, звісно, на Троєщині, на Маяковського є пам'ятник добровольців, перший в Київі, перший в Україні. Не буду на себе брати зайвого, на той момент я не був причетним до створення. Так, побратими зараз з батальйону «Свободи», тоді однопартійці з партії «Свободи», вони, Приймали величезну участь. Тому одним з ініціаторів там був і Петро Кузик, там Михайло Буділов, дуже багато хлопців і на той момент депутатів Київради. Вони були ініціаторами створення саме цього пам'ятника, саме цього місця вшанування, місця пам'яті, місця віддання, віддання шани, чину добровольцю. Тому так, це дуже пам'ятне місце. Всіх туди запрошую побачити, подивитися, вшанувати і пам'ять, вшанувати ті хлопців, які зараз воюють і боронять країну. Я щиро сподіваюся, що і в інших містах будуть такі ініціативи, створення такі і міста, і сквери. І я закликаю там зараз багато петицій з приводу перейменування вулиць, перейменування парків, перейменування інших якихось пам'ятних місць іменами наших героїв які, на жаль, не з нами. Одним з таких я хотів би скористатися моментом і дуже попросити, щоб підтримали петицію 118-41, це перейменувати вулицю Північну на честь Андрія Шияна. Це в Оболинському районі міста Києва. Андрій з 14-го року воював, Боронив країну, був якраз в перших чинах, це в батальйоні Кульчицького, що ви говорили, в Петрівцях, з 19 років пішов на фронт і, на жаль, 12 листопада під Бахмутом він загинув. Тому я дуже прошу підтримати конкретно цю петицію і в цілому взагалі підтримувати, щоб ті хлопці, які, які боронили, які вічно вже будуть боронити, щоб вони були увіковічнені, щоб ми про них пам'ятали і ми все своє життя, і наші нащадки пам'ятали і знали, завдяки чому взагалі ми живемо, і чому існує Україна. Як правильно пам'ятати, як правильно шанувати, тому що, ну, насправді, коли є такі дати в календарі, дуже легко їх перетворити на просто послідовність дат, коли можна для протоколу про щось згадати, сильно оце не заглиблюючись. Але якщо ми говоримо про День українських добровольців, то хотіла б запитати, як правильно такий день вшанувати цю пам'ять, які жести пам'яті найбільш доречно зробити. Ви вже назвали один зі способів вшанувати пам'ять, це називати вулиці іменами тих, хто загинули зі зброєю в руках, але, можливо, тут ми могли б ще додати ось таку нитку. Як шанувати живих, як шанувати тих, хто тепер на полі бою? Живі ми, ми і так один одного шануємо. І найкраща шана для нас і, я переконаний, для всіх рідних, близьких – це те, що ми є живі. Те, що ми є живі, те, що ми боронимо, і боронили і будемо боронити країну до нашої перемоги. Наразі я переконаний, що немає жодної людини в Україні, в якої в телефонній книжці не буде номера, який вже їй ніколи не подзвонить. Тому я на тому і наголошую, що потрібно в першу чергу шанувати тих, хто вже, хто вже ну, не зможе сам цього зробити. Ми, я переконаний з побратимами з батальйону з інших підрозділів. Ми ще пройдемось переможним парадом. І... і найкраща шана для нас один одного це бачити живими, це потиснути один одному руку, обійнятись. Це найкраще, що може бути, що коли ти друга побратима там, не бачив декілька місяців, а потім ти з ним зустрічаєшся там, десь на теренах Донбасу, ну, ну, це, це, ну, це справжній чому віче сльози. А ось цивільні, яким чином можуть свою шану висловити? Я пригадую, свого часу в Україні з'явилася пропозиція спеціальним жестом, так, рукою до серця робити цей жест. і Він мав означати дякую за службу, він мав означати власностю подяку за чин захисту України. Як ви до подібних жестів ставитеся? Має бути якийсь невербальний жест, рукою до серця, це правильно. Серце ⁇ це відчуття, в першу чергу, якщо людина відчуває, то людина живе, і людина вдячна. Я зараз дуже багато, я переконаний, що продовження війни цієї вона ще буде і в нас потім в суспільстві буде доформовування нашого українського суспільства, доформовування є певні проблеми, не хочу на цьому дуже зупинятись, але в цілому в більшості своїй підтримка людей дуже відчутна. Підтримка волонтерів дуже відчутна. Нашому батальйону «Свобода», зокрема, дуже допомагав волонтерський центр регіону «Свободи» і інших. Дуже багато просто людей, просто волонтерів там, тим чи інакшим способом знаходили там, контакти через соціальні мережі, писали, тому фонували, дуже багато чого потрібного. В тому числі і в зимовий період. Це теплий одяг, засоби зв'язку. Дуже величезна, колосальна підтримка Людей і... не можна сказати, що вся Україна, напевно, працює як один величезний волонтерський центр, який забезпечує своїх. Я думаю, що ми можемо також поговорити про цей вибір стати добровольцем. І тут, напевно, не буде кращої нагоди вас, Романе, попросити розповісти свою історію. Як ви, з звичайного цивільного, перетворилися на українського добровольця? А власне, вибору ніякого не було було виключно розуміння ситуації ми ще й, ну, власне до 24 лютого можу, зрозуміло що щось буде але ніхто не знав конкретно що 24 ми побачимо і, і особисто я з вікна побачив як збилася ракета з вагітною дружиною з собакою з декількома рюкзаками 17-го поверху пішки ну, злітіли з, з, ну, всі 17-го поверху і відвіз в більш безпечне місто як то здавалося тому що безпечне місце насправді ну, важко сказати де воно було сам долучився до на той момент ДФТГ Свобода потім воно вже переформатувалося в батальйон Свобода в НГУ і перше що ми зробили це стали на оборону оболоні деякі хлопці поїхали на Жуляни після того була мала Стариця після того Лукаші штурм Лук'янівки зачистка Лук'янівки після того деякі хлопці поїхали це Ірпінь Буча і власне з того почалося все вибору не було було виключно розуміння і бажання того що потрібно захистити першу чергу, рідних, близьких. Я вас слухаю, згадую історію своїх знайомих жінок і чоловіків, які так само 24 лютого стояли в чергах у військомати, щоб стату дала в українських добровольців. І у всіх є своя історія про те, як родини реагували. Як ваші найближче поставилися до рішення піти воювати? З розумінням. З розумінням і з прийняттям того, що ну, інакше, ну, інакше не можна тому що вставимо питання що або ми або нас і вставимо питання в принципі про виживання української нації це по суті історія циклічна і по великому рахунку повторювалися події історичної давнини коли Совєти напали на УНР і коли добровольці в багато чому можна порівняти з хлопцями героями крут які Ціною своїх життів затримали на декілька днів величезну армію Соєв і дали змогу тим самим, щоб європейські країни визнали, по суті, державність УНР. Відповідно, так само з 2014 року хлопці витримали цю паузу, щоб зараз ми могли вже в дійсно сильній армії, в оснащеній, але наголошено на тому, яка ще потребує до оснащення давати зараз гідну відсіч Тому вибору не було. Було виключно бажання вбивати Кацапів і захищати Україну, захищати рідних, близьких і взагалі те, що ми маємо навколо. Повернутися до перших днів. Тут можна згадувати про перші дні тижні після 24 лютого 2022 року, але в деяких аспектах ця історія буде звучати і як перші дні після російського вторгнення навесні 2014 року. Ось збираються добровольці. але в багатьох ще немає потрібної підготовки, досвіду, немає необхідного оснащення, щоб це не було. Як з цим працювали, як цей брак долали? на характері на характері і на бажанні ну, але вперті теж гинуть від необережності і відсутності досвіду на жаль так на жаль так це дійсно правда і гинуть вперті і гинуть краще та все ж ну, зараз ми тут і багато таких хлопців що зараз досі воюють досі дають вісті, і вбивають я не побоюсь цього суму, вбиваю цю всю канцепню і цю всю нечисті мерзоту. Тому війна страшна штука і війна це завжди жертви. І чому ж я на початку нашого з вами спілкування я наголосив на тому, що потрібно пам'ятати, потрібно віддавати шану, потрібно увіковічнювати цих героїв. Тому що ці люди віддали най... найбільше і найбільше Цінніше, що в них було ми можемо повернути все ми можемо відбудувати все ми це відбудуємо я переконаний ми можемо надумати якісь фінансові моменти ми все надумжимо. Життя життями не повернемо цього не вміє робити ніхто тому це найцінніше про це треба знати про це треба пам'ятати це треба цінувати і... і цьому треба завжди віддавати шанс і я думаю, що ми могли би продовжити розмову темою внеску і значення українських добровольців. 2014 року цей в нас окно ну, не можна було переоцінити великою мірою саме чин українських добровольців. Тоді в 2014 році дозволив вчасно все ж таки провести мобілізацію, потім вже продовжити з більшими силами воронити Україну. А що 2022 року зробили українські добровольці? Всі українці знають, що наступ повномасштабний почався з усіх сторін. Це і з усього кордону, по всьому кордону з Росією. До цього доєдналася Білорусь, звідти теж пішов Це більше півтори тисячі кілометрів спільного кордону. Виставити по всьому периметру кордону по Нацгвардії, прикордонники, Збройні сили, чи що закрити його повністю, ну це нереально неможливо. А вони полізали і полями, і лісами, і, і пропусками контроль, ну, пропусками, пунктами пропуску, і звідусіль. І, на жаль, там за декілька годин, ну, змогли просунутися, поки, е, поки люди, цивільні люди, не отримали зброю. А де вже отримали зброю, mm -hmm. там вони не пройшли, тому що зайти в місто, іде в тебе, ну, я зараз про тих кацапів, що, власне, де в них... З кожного вікна наведений ствол, який в них вистрілить. З кожного вікна люди, хто міг, той взяв автомати, хто не зміг, не встиг, той готував коктейлі Молотова і зайти в місто, де в цікацапню помітить, все, все, що можна. Навіть там, не крупнокаліберне, не, не, не якесь там високоточне. Але воно помітить, це величезні внески, збитки для них. Тому збитки, втрати, що вони й отримали, величезні колосальні збитки, втрати. Тому переконаний, що внесок величезний був. Внесок – це зупинення цього всього їхнього бліцкріка, обривання його. А вже потім перехід, так як ми бачимо, що по Києву, по Харківському області, по Херсону вже перехід до наступальних дій, вибиття їх. Тож, так само, як вся Україна сьогодні okay. волонтерить, певною мірою можна сказати, що багато хто зіграв надзвичайну роль, як добровольці і які боронили Україну. Про це ми говорили з Романом Кононом, позовний варвар, лейтенант батальйону «Свобода».